כשדיברנו על מערכת החיסון הנרקשת או הנלמדת, ראינו שישנם בה שני מרכיבים. נרשום כאן שנייה, מערכת החיסון הנרקשת, Adaptive Immune System. אז שנה התגובה ההומורלית, התגובה בדם, שהיא מגיבה לדברים שצפים באופן חופשי בנוזלי הגוף ולאו דווקא דברים שפלשו לתאי הגוף. וכן ישנה התגובה המושרת על ידי תאים. התגובה המושרת על ידי תאים. אז כשמדובר בתגובה ההומורלית, אנחנו מדברים כאן על תגובה ספציפית, אנחנו מדברים על תאי B, למפוציטים מסוג B, שהם במצבם הפעיל ביותר, בעיקרון הם פועלים כך. יש כאן תא B, הוא נושא ספציפי, ספציפי רק לתא ה-B הזה, לא לכל תא B באופן כללי. אם זהו אחד מתוך מיליארד תאי B, שבמקרה יש לו את המפתח המתאים, או אולי את אה, המנעול המתאים למפתח של הפתוגן הפולש, אז תא ה-B ייצמד אל הפתוגן. אולי זה נגיף או אולי זה חיידק, ואז תא ה-B ישופעל. בסרטון זה נדון באופן שבו השפעול אה, לא תמיד קורה, כי בעצם זה לא קורה רק מקישור הפתוגן לטה. עד כה אמרנו רק שאתה משופעל, הוא מתפתח לתא זיכרון B, שלמעשה זה וריאציות רבות של אותו תא B מקורי הוא אומר, היי, hey, בואו נעשה המון וריאציות של זה, כי יש לכולן יכולת לזהות את הנגיף הזה אז אם בעתיד אותו שוב, כל הווריאציות האלה, כל תאי האלה יהיו כדי לפעול ביחד פעולה הדדית זו עשויה לקרות בעתיד כאשר יהיה מגוון יותר גדול של תאי B כאלה סוג של תאי B הם תאים אפקטוריים. שניהם הם של תאי בי. לכן החבר הזה כאשר הוא משופעל הוא מתחלק ומתרבה. הוא, הוא ממשיך להתחלק ויוצר עותקים של תאים זהים לעצמו. תאי הזיכרון נשארים בלתי פעילים עד שישופעלו בעתיד. נצייר כאן רק נקודת אחד קשור לממברנה, אם כי ישנם בעצם אה, כעשרת אלפים מהם. אולי בכל זאת נצייר אה, אחדים. לא מוכרחים לצייר רק אחד. אז תאי הזיקרון ישותפו בעתיד, אבל כבר יותר מהם עכשיו, לכן בעתיד כשנתקל בנגיף הזה שוב, האינטראקציה ביניהם תהיה יותר מהירה, והשפעול יהיה יותר מהיר. ואז תאי בי האפקטורים הופכים לבטח הראשת לייצור נוגדנים. הנוגדן נכנס פנימה ואומר, תנו לי לייצר, אני שופעלתי, אני רוצה ליצור הרבה הרבה וריאציות של הנוגדן הזה בדיוק. הנוגדנים יוצאים החוצה מהתא, כאן זה צויר לו במדויק, אז הנוגדן הזה בדיוק יכול uh, לצאת מנתא ולנטרל או לסמן אנטיגן, אבל לא סתם אנטיגן, אלא את האנטיגן הזה كان. ראינו גם שהדבר הנוסף שעושה טאבי הוא שהוא הופך לטאם מציג אנטיגן. איך הוא עושה זאת? מיד כשהוא מזהה אותו הוא נקשר לאנטיגן שבדיוק תואם את החלק המשתנה של הנוגדן הקשור לממברנה שלו, ואז הוא מכניס אותו אליו פנימה, באנדוציטוזיס הוא מכניס אותו לתוך תוכו הממברנה שלו מתכנסת סביבו כך שהוא נמשך פנימה לתוך התא נחתך לשברירים ואז מציג חלקיק ממנו יחד מולקולה של MHC2 ראינו את זה בסרטון האחרון אז הוא חותך אותו, הוא מציג חתיכונת ממנו שם לכן קוראים לו טעם מציג אנטיגן ובכן, בסרטון הזה נדבר על הסיבה שבגללה יש לנו את המולקולות של MHC2 למי אנחנו מציגים את האנטיגן? לכן נתחיל לדבר על המערכת החיסונית הטעית, ואף יותר מכך נדבר על תאי T. תאי T. אז אה, בסרטון הקודם סיפרנו שקוראים להם תאי T, בגלל שהם אה, מתחנכים ומתבגרים בתימוס. Uh, ישנם שני סוגים של תאי T. זה קצת מבלבל כי יש uh, תאי T ותאי B אבל ישנם שני סוגים של תאי T ישנם תאי T עזר בדרך כלל מסמנים אותם T עם סימון H קטן לידו כמו HELP כמו כן יש תא T ציטוטוקסי או תא T הרג מסומן ב-T עם C קטנה אותה אחרים T ציטוטוקסי T C אז רק כדי שיהיה לכם מושג מי ומה ומי מה, B כשהם משופלים, הם יוצרים נוגדנים. זה סיכום מוצלח של מה עושים תאי משופלים. הם באמת מייצרים נוגדנים. הנוגדנים האלה מתקשרים לנגיפים או לחיידקים, או למיני פתוגנים אחרים, הם מנטרלים אותם. אז עכשיו יכולים המקרופגים לבוא ולהקל אותם, או שהרבה נוגדנים בשטח מסביב לפתוגן הפולש, יכולים לנטרל את הפתוגן, על ידי זה שהם מצמידים אותם זה לזה, בחיין חבילות כאלה, שמקילות על המקרופגים לטפוס אותם. אבל כל זה יעיל בשביל אנטיגנים שצפים ומסתובבים חופשי. נוגדנים שצפים בנוזלים יעילים רק לפה דברים שצפים בחופשיות מסביב. תאי טי הרג, שעליהם לדבר יותר בפירוט בסרטון אחר, הם באמת מתקיפים תאים אשר נפלשו, תאים קוללים פולשים בתוכם. הם מתקיפים תאים אשר פלשו אליהם, וכשאנחנו אומרים פלישה זה יכול להיות, זה יכול להיות נגיף, נגיף שנכנס לתא או איזשהו חיידק שחדר אליו. כשאנחנו אומרים פלישה זה לא בהכרח פלישה של מישהו מבחוץ, זה יכול להיות גם תא סרטני שנראה יוצאת דופן מבחינה מסוימת, ולכן תא, תא הרג או T ציטוטוקסי ינסה להרוג אותו. אבל אנחנו רוצים לתרכז פרט לשלושת הסוגים של הלימפוציטים. זכו שכל מה שדיברנו עליו היה אה, לאוקוציטים, תאי דם לבנים, אשר הלימפוציטים הם תת קבוצה שלהם, וכל השלושה האלה הם לימפוציטים. הם נקראים כך כי הם החלו את במוח העצם, ה-bone marrow, באנגלית. שני החברים האלה למעשה אה, עושים דברים. החבר הזה מייצר נוגדנים שמתקשרים לפתוגנים, אשר צפים בחופשיות מסביב. והחבר הזה מתקיף ישירות תאים שהם נזוקים באופן כלשהו. או שפולשו עליהם או שהם לא נורמליים, הם סרטניים או מי יודע מה. אני אעשה סרטון שלם על זה. אבל זה מוביל אותנו לשאלה מתבקשת מאליה. מה עושה החבר הזה? מה עושה תא תא עזר אם הוא לא מתקשר ישירות לפתוגן וגם אה, לא מייצר דברים? לא, לא מייצר דברים שמתרבים עם הפתוגנים או אם הוא עצמו אינו הורג תאים באופן ישיר? מה הוא בכל זאת עושה? התשובה היא שתתי עזר הוא כאילו המטריע ומזהיר את מערכת החיסון. ברמה מסוימת זה כמעט הכי חשוב. בסרטון האחרון דיברנו על תאים מציגי אנטיגן שפועלים כאשר <מח> אה, פועלים כאשר מקרופגים או תאים דנדריטיים בולעים דברים ואז הם מפרקים אותם ומציגים אותם על ממברן התא יחד עם חלבוני MHC2 או עם ה, אה, קומפלקס חלבונים MAC2, כך עושים TA B, TA B הם יותר ספציפיים, אז כאשר משהו מוצג, עכשיו תאי T עזר יכולים להיכנס לתמונה, ובכן זהו, נצייר, נצייר כאן תא דנדריטי, בכוונה נצייר אותו כי תאים דנדריטיים הם למעשה התאים טובים ביותר כדי לגרום לאקטיבציה, לשפעול של תאי T עזר, מיד נדבר על מה מה שקורה כאשר תא T עזר משופעל. אז התא הזה הוא נקרא תא דנדריטי, כי הוא יש עליו דנדריטים, שלוחות בלעז. אז יש כאן תא דנדריטי, את את הצורה שלו, הוא פגוצית, ונניח שהוא כבר בלה איזשהו חיידק או נגיף, הוא אותו, ועכשיו הוא מציג חלקיקים ממנו בתוך הקומפלקס של MHC2. זאת בעצם שלו, זו, זו הצורה שבאו כאילו אומר, היי, hey, מצאתי את השדון הזה צף בתוך רקמות הגוף, אולי יש צורך להזעיק צבע אדום, אולי זה חלק ממשהו הרבה יותר חמור שקורה, וצריך לצלצל בפעמוני ההזקה. זה תפקידו של תא תיאזר. אז אני נניח שהחבר הזה היה זה שיציג את הפולש, הוא אומר, הנה, מצאתי אותו והרגתי אותו, אני הרגתי אותו. תאי תיאזר, יש עליו קטעים, קולטנים, רצפטורים, נניח שזהו תא תא עזר הזה كان. אז יש לו קולטנים, רצפטורים, והקולטנים אה, קשורים אל... טוב, בואו נהיה מדויקים כאן. זהו קולטן של תא תא הוא חלבון, אבל כמו שקורה בתאי B, שהנוגדנים הקשורים לממברנה הם שונים, ובכל תא או כמעט על כל תא יש וריאציה שונה של החלק המשתנה של הנוגדן, כך זה נכון גם לגבי תאי תאי עזר, אשר בדומה לתאי יש בהם שוני מסוים במקום הקישור שלהם. לכן מקום הקישור הזה יש שונה מזה של תא תאי אחר. למשל, ייתכן שיהיה כאן תא תאי עזר אחר, נצייר אותו. גם לא יהיה של תא תאי, אבל החלק המשתנה שלו יש שונה מזה של החלק המשתנה של תא תאי ה לכן תא t הזה לא התקשר לתא הדנדריטי ה-Z, או לקומפלקס של מולקולת MAC-2 על התא הדנדריטי ה רק תא-T-AZR הזה התקשר. המכניזם הקובע איך מתקבלות הווריאציות השונות דומה למכניזם הקובע איך מתקבלות הווריאציות על מולקולות הנגדונים שעל תאי ה-B. במשך ההתפתחות של תאי T, הגנים שמקדדים את החלק הזה של הקולטן, במכוון מתערבבים ומתפזרים כדי שכל תעתי יוכל לקבל קומבינציה ספציפית של של קומפלקס ה-MHC2, ויחד עם זה גם פוליפיפטיד מסוים, שהוא חלק של הפתוגן. רק החבר הזה יהיה אבל החבר הזה לא. זו הסיבה שבגלל אנחנו קוראים ספציפית, למערכת החיסונית הזאת. עכשיו בואו נשאל מה הלאה. מה עושה תא-T עזר בשלב הבא? אומר, היי, hey, אני הוא תא-T עזר שיכול לחבר הזה עם האנטיגן הנוכחי. הוא נעשה משופעל. לא ניכנס לפרטים, אבל באופן כללי, תאים גנדריטים הם ביותר בשפעול הזה. במיוחד בשפעול של תאי-T בדרך כלל, נרשום זה naive תמימים. בדרך כלל שמדברים על תאי b mimim או על תאי t azer תמימים, אלה אינם תאי זיכרון וגם לא תאים אפקטוריים. אלה הם תאים שמעולם לא עברו אה, אקטיבציה. במקרה של תאי b, הם מעולם לא שופעלו על ידי משהו הקשור לנוגדר small. לן נוגדן שלהם. במקרה של תאי t תמימים שאינם תאי זיכרון וגם לא effectors אפקטוריים, אלא שלא היה מעולם שום דבר קשור או דבוק אליהם. אם החבר הזה הוא טמים ואסופסופ יש תגובה, אם תא מציגן טיגן, הוא נעשה לא טמים, הוא נעשה משופעל, וכאשר הוא משופעל קורים שני דברים. קודם כל, בדומת ה-IBU מתרבה המון המון המון אוטקים של עצמו, וכאמר האוטקים האלו תתקבוצה אחת מתמיין לתאים אפקטורים. תאים אפקטורים הם תאים שתאים שוסים משהו, הם פעילים אלה תאים פעילים ולא תאים ששומרים זיכרון. ואז תת קבוצה אחרת שלהם נעשים תאי תאי עזר זיכרון לאחר שעברו אקטיבציה. אז תאי אה, זיכרון של תאי עזר בדומה לתאי זיכרון B. עכשיו יש אה, עותקים רבים מאוד מהם. לכן אם בעוד עשר שנים משהו כזה יקרה, האינטראקציה ביניהם יותר סבירה. לחברים האלה יש את אותו הקולטן כמו לתאי האב שלהם. אלא שתאי הזיכרון של תאי T, תאי זיכרון של T, ובעצם גם תאי זיכרון של של תאי בי הם חיים הרבה יותר זמן. הם לא הורגים את עצמם, הם חיים על גבי שנים, לכן אפילו עשר שנים אחר כך, אם משהו כזה מתחיל להציג את עצמו, יהיו יותר חבר ה כאלה בסביבה אשר יתקלו בו, ויוכלו לצלצל בפעמוני ההזקה. גם החבר הזה הוא בעל אותה שרשרת כמו כאן. טוב, אז תגידו, בסדר, ישנם תאי הזיכרון האלו, הם יישארו בסביבה ולכן הריאקציה הזאת תהיה אפשרית בעתיד. אבל עדיין לא ענינו על השאלה, מה עושה תא t -Factory? מה שהוא זה לצלצל בפעמוני ההזקה. הנה, הנה תא T-Effectory, הוא משופעל. Euh, נזכור, זה מאוד מיוחד, רק הגרסה הזו של תאי T, ורק אחרי שהם שופלו, יכולה לייצר הרבה עותקים של עצמה, כי אומרת, היי, hey, אני מגיבה לסוג מסוים מאוד של פתוגן, אז זה אותה T עזר, הוא אותה אפקטורי. ומה שהוא עושה, הוא מתחיל לשחרר מולקולות של ציטוקינים. אז הם כולם משחררים ציטוקינים, וקיימים המון מינים וסוגים, של ציטוקינים לא נדון בזה עכשיו אבל הציטוקינים הם אלה שמזיקים, הם פעמוני הזקה אם יש לי מפוציטים אחרים משופלים או תאי חיסון אה, משופלים אחרים כאשר הציטוקינים חודרים אליהם זכו שהציטוקינים גם הם בעצם חלבונים או פוליפפטידים אז כאשר הם חודרים אל התאים האלה, זה מכניס אותם להילוך גבוה. זה גורם להתרבות יותר מהר ולהיות משופעלים ויותר פעילים בתגובה החיסונית. אז מה זה עושה? אפשר להסתכל על הציטוקינינג כמו על תגובת הזקה כימית או פעמוני הזקה פפטידים, שקוראים לכולם לבוא ולהיכנס להילוך גבוה. אז זה אחד. אנחנו מבינים שזה תפקיד מאוד מרכזי, כי הוא מודיע הן לתאי T ציטוטוקסים משופעלים להיכנס להילוך גבוה, שעליו עדיין לא דיברנו. זו הודעת הזקה גם לתאי B להמשיך להתרבות. כאשר תא B מקבל, כאן יש תא B משופעל. כשהוא מקבל כמה ציטוקינים, ייתכן שהם באו מתא T מקומי, הוא לו, היי, hey, נו כבר. תתחלק יותר מהר ולעיתים יותר קרובות, אבל רק אם היה כבר משופעל, עוד נספר מדוע זה צריך להיות כך, כי אנחנו לא רוצים שכל תאי ה-B משופלים. הדבר הנוסף שתאי T-Effectorים עושים הוא, כשדיברנו על תאי B, אמרנו שאם יש תא שלו קשורה לנוגדן, נצייר פה זה, הממברנה שלו קשורה לנוגדן, אז זכרו שוב, זו וריאציה מיוחדת, ויש לה שרשרת משתנה מיוחדת, בדיוק כאן, והחבר הזה מתקשר לפתוגן. אז הוא מתקשר לפתוגן, אולי זה נגיף, כמו זה כאן. עד עכשיו אמרנו שהתאה זה משופעל, והוא הולך, ובכן, כשהוא נקשר לפתוגן, הוא פנימה, מפרק אותו וחותך אותו, הוא מציג חלקיק ממנו יחד עם מולקולה של MHC2. אמרנו גם שהוא נעשה משופעל על ידי כך. כלומר, הוא מתרבב, הוא מתמיין לתאי זיכרון ולתאי בי אפקטורים. אבל זאת לא את כל האמת. השלב הראשון אכן קורה, החברה האלה מתחברים, תא בי הזה הוא ספציפי לנגיף הזה, הוא מפרק את הנגיף, הוא שם חלקיקים מהנגיף על שטח של הממברנה שלו, וכך מציג את האנטיגן. אבל ברוב המקרים, תא בי הזה עדיין אינו משופעל. אפשר לדמיין שהוא עדיין אה, במצב מנוחה. הוא מוכן ומזומן להשתפעל, אלא שהוא עוד לא יוכל להתרבות, הוא לא התחיל להתמיין לתא אפקטורי או לתא הזיכרון. כדי יקרה, צריך שתתתי עזר משופעל, שגם הוא ל- לאותו הנגיף. אפשר לצורך חיין לדמיין שבמקום אחר, ברקמה, הנגיף הזה נבלה על ידי תא כאן. לכן נגיף בדיוק הזה, בדיוק מאותו הסוג, אה, הוא נבלה על ידי תד אנדריטי, אשר אה, בלה אותו, פרק אותו וחתך אותו, ואז הוא מציג אותו, כי הרי הוא תא מציג אנטיגן, נכון? אז מציג אותו כך, הנה, אה, וזה יגרום לשפעול של תא מאוד ספציפי, אולי התא הזה. אז תא תא תא מאוד ספציפי יבוא ויתקל בו שלו. هنا. עכשיו תחשבו, מה יקרה כעת? החלק המשתנה של תא T הזה הוא התחבר אל חלק הנגיף יחד עם MHC2, נכון? אבל בעצם הוא מגיב כלפי בדיוק אותו הנגיף. זה יכול כלפי חלק אחר של הנגיף. החלקיק הקטן הזה שנחתך ייתכן שנמצא בתוך הנגיף, בעוד שהאפיטופ של תא B יהיה איפשהו בחלק החיצוני של הנגיף. אבל שניהם הם ספציפיים לאותו הנגיף. ברגע שהחבר הזה משופעל, הוא מתחיל לייצר תאי זיכרון ותאים אפקטוריים, או שהמצא את תאים שלו, אחד מאותם תאים אפקטוריים שהוא ספציפי לנגיף הזה, יכול לבוא ולהתנגש עמו, ובסופה של דבר, יעצר כאן. מקום הקישור הזה כאן הוא זהה למקום הקישור הזה. להרכב הזה של אנטיגן יחד עם MHC2. ולכן כשהחבר הזה מתקשר, וזכרו, מקום הקישור הזה הוא זהה לזה, והוא מתקשר רק לקומבינציה הזאת כאן. וזה מה שגורן לשפעול של תא B. זה ברוב המקרים. זה שו שהוא תלוי בתאי T, וכך זה בדרך כלל. זה כל מה שנחוץ בתור דבר ראשון. יש צורך ב... בתגובה הראשונה, אבל יש גם צורך בתא T שיבוא וישפעל אותו, ורק אז תא B יהיה באמת משופעל ויתחיל להתרבות ולהתחלק ולהתמיין וליצור. כאשר הוא... תא B אפקטורי הוא ייצור הרבה נוגדנים. עכשיו מתבקשת השאלה הבאה, מדוע יש מערכות ביולוגיות? מדוע אנחנו זקוקים למערכת חיסון כפולה? אנחנו חושבים שזה מכניזם של הבטחה. אילו כל פעם שנגיף חודר, הוא מתקיף את הגוף, החבר הזה היה מתחיל להשתגע ומייצר נוגדנים כנגד הדבר הזה, היה סיכוי כלשהו שאולי אחרי התפתחות השרשרת הזו כאן, או הגן ליצירת השרשראות האלה, היה יכול לעשות ספציפי, אה, לא לפתוגן זר, אלא אולי לעשות ספציפי למולקולות עצמיות, מולקולות שבאופן טבעי אה, מיוצרות בגוף עצמו. שזה אולי רק מותציה אקרית, אבל ימתחלו לשטגיה. אנחנו דנים לכאילו מתחילו לתקופ מולא כלו בגוף, וזה עלול לגרום לנזק קשה. זה יבדוק הסיבה למחלות אחרות אמוניות, שבהם תאי חיסון עצמיים נאצים משופלים ומתקפים את הגוף עצמו. אבל יש לנו מארחית קפולה, ש Baz חייב ליקרót, ו'גם זה חייב ליקרót'. אז הסיפור שיש שניים, שניים חיבורים, להורוות שלב וידפתחות, וyasus פטיפים לחילבון עצמי או תאי עצמי או הוא הרבה פחות סביר מן הסתם. כך גורם של החבר הזה מלהתפרע, אפילו אם קראתה במוטציה. טוב, נקווה שלפחות זה מסביר קצת על מה עושים את ה-AT-אזר. עוד נדבר הרבה בנידון, כי זה באמת יכול לצאת לבלבל. בסרטון הבא נדבר על את ה at